කා චිත්‍රම් තාක්ෂණයේ දියුණුවත් එක්ක ලෝකයේ විවිධ ශේෂ්ඨ සී ක්‍රේන් වෙනස් වෙමින් යනවා ශරීරාංග පවා કૃත්‍රිම ලෙස වෙනස් කිරීමට අද වෙනකොට වෛද්‍ය විද්‍යාව සමත් වෙලා තියෙනවා ප්ලාස්ටික් සට්කම් එහෙමත් නැත්නම් විදවත විඳවන ජීවිත යථා තත්ත්වයට පත්කරන්නට ලෝකයේ පුරා මේ වෙනකොට බහුලවම භාවිත කරන සට්කම් මේ නමින් හඳුන්වනවා රාජ් කුමාර් සහ ඔහුගේ යාළුව කියන්නෙක් එහම ප්ලාස්ටික් ශල්ලි වෛදවරුන් දෙන්නේ එතකොට මායා කියන්නේ කුඩාකාලී දැන්නෝ ප්‍රාජ්කුමාර්ගගේ හිත ගත්ත තරුණයා හැබැ ඉතාමත් අවාසනාවන්ත විදිහත මායාාව රාජ්ච මඟහැරෙනවා ඉන්පසි රාජ් සාම්ප්‍රෘදායික පවුල් පසබිමකට උළුමකම් කියන මහත නම් තරුණියව විවාහ කරගන්නවා ශ්‍රේණි දිවිනුවයි වයිද්‍ය විද්‍යාවේ දිවිනුවත් චතරම් අවබෝධයේදී ගන්නවද කියන එක මේ සਿੱත්තම බලන ඔබට දහස් වාරයක් වැට히න්න ගනිවි රාජතමාගේ බිරින්ද මහතීගේ මුහුණ මායාට ලබා දෙන්නේ මායාගේ ඇඟට ඇති උමිතිය මහතී විසින් විදින්නට හැරීමෙන් ඉතාමත් නිින්දිතලස ගෘහස්ත හිංසනයේට ලක්වෙන මහati මරණයට පත්වන්නේ ප්‍රේක්ෂකයන් සියල්ලන්ම කම්පාවට පත් කරමින්. හැබැයි රාජකුමාන්ට විරුද්ධව දමන පැමිණිල්ල විභාග කරන්නට මාටි නැවතත් උසාවියට එනවා. මෙරුනේ මාටි උසාවියට ඉන්නේ කොහොමද? අපි සਿੱත්තම බලල මේ කුතුහලයේ විසදගමු. 2022 වර්ෂයේ ගංගාදර් විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරපු මේ චිත්‍රපටිය IMDb 7කගයක් වාර්තා කර තිබෙනවා